Перед відкриттям відремонтованого відділення обласної інфекційної лікарні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих під час пожежі лікарки Ольги Гліви та трьох пацієнтів. Нагадаємо, в ніч з 3 на 4 лютого в лікарні сталася пожежа, внаслідок якої загинуло троє хворих на ковід та лікарка-інтерн темного кольору, все закопчене, чорне. чорне. Зараз ви бачите світле приміщення, яке обладнане і системою контролю концентрації кисню з, з двома порогами. Порог перший – це 19%, другий – 23%. 19% – це дуже низький, 23% – це вже е, трохи перевищує, е, скажімо так, безпечні показники. Є час для того, щоб покинути приміщення і безпечно по всіх людей вивести Території відділень капітальний ремонт у відділенні тривав два місяці, каже директор із інженірингу металургійного комбінату Микола Петряков. Приміщення повністю оновили. Перед входом облаштували пандус для маломобільних пацієнтів. У кожній палаті змонтували нові кисневі траси, які підключені до загальної мережі. Киснем лікарню забезпечує станція, збудована цьогоріч у квітні. Відділення обладнане системами безпеки, вентиляції протипожежної сигналізації та Нього сповіщення про витік кисню, шляхи евакуації вказані на цифрових табло у коридорі. Показав Микола Петряков. Плюс це виводиться на пульт МЧС. Плюс все це виводиться на пульт ДСНС. Пожежним не потрібно телефонувати. Наряд одразу буде виїжджати та ліквідувати займання або наслідки. У нас абсолютно всі приписи, які були по ДСНС, було 42 пункти. Вони абсолютно вже не виконані. І 10 приписів було 10 пунктів по Держпраці. Абсолютно все на за 7 місяць. У нас вже є сигналізації в більшості, ми продовжуємо роботи. Але система пожежного насіння – це десятки мільйонів гривень. Але я переконаний, що і на цьому будемо вишукувати рошир, щоб автоматично, якщо щось відбувається, включали систему поважаючного насильного і ліквідували. Відремонтоване відділення розраховане на 12 місць. По три пацієнти у палаті. Четвертий бокс, де сталося займання, адаптували для лікування інклюзивних хворих. Розширили двері, встановили поручні та тримачі, облаштували спеціалізований санвузол. Показала виконувачка обов'язків директора лікарні Ірина Кулеш. На сьогодні завершені будівельні роботи. Ми плануємо до кінця року отримати всі дозвільні документи. Це і Державне архітектурне бюро, і Держпрація, необхідні документи для запуску введення в експлуатацію цього відділення. За словами Ірини Кулєш, зараз у лікарні у стані середньої тяжкості перебуває 50% пацієнтів із ковідом, а важкохворих – 120%. За попереднім рішенням керівництва медзакладу, у відреставрованому приміщенні розмістять реанімаційне відділення. А на період посилення пандемії додатково розгортатимуть відділення інтенсивної терапії, сказала директорка. Ольга Ларіонова, Олег Строгунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.